Channel Sedih Lebih. Hari ini saya mau mandi di Sungai. Sangat jernih, gurup se. Teras sampah sangat cantik. Hanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Sedih Lebih. Let's go kita lanjut hidup. Thank <laughs> you. Kau pokok durian guys. Gabo-gabo. Sungai ini tidak jauh dari perumahan sekitar kampung. Cukup cantik, cukup dijaga, cukup jernih. Bersih. Pokok durian guys. Ini kamu anda in. Abang mi Enjoy Moh Shepherd Love idi laluh Kita pergi awat ke o Ma Terima kasih Mak, mak. Mak, mak. Mak, mak. Mak, mak. Mak, mak. Mak, mak. baik cuba sediakan kawan-kawan itu masuk sungai sini dekat tokok harap air pun cantik